Вітаю колеги, вітаю друзі, вітаю громадяни України. Ну, це слово вітаю як привітання звучить, а водночас сьогодні це і справді привітання зв'язку з тим, що на кінецьку вступив в дію закон про захист критичної інфраструктури, і ми можемо е, говорити, що розпочинається системна робота по організації. Е, Функціонування критичної інфраструктури, по забезпеченні її безпеки і стійкості функціонування критичної інфраструктури і забезпечення життєво важливих послуг для споживачів, тобто для нас е, з вами, е, можливо, це не буде так одразу відчутно, е, з тієї важливої обставини, що у нас є війна. І Ті е, рівень загроз, які е, ми спостерігаємо, він значно, значно перевищує все до, до сьогоднішнього часу бачене е, в історії людства, зокрема, щодо е, цілеспрямованого пошкодження критичної інфраструктури. Але саме прийняття законодавства і спочат, початок роботи в цьому напрямі на системному рівні дає нам підстави, що ми врегулюємо ситуацію на достатньому рівні, щоб мати необхідні послуги і функції. Я зроблю деякий огляд короткий, що це за концепція така, захист критичної інфраструктури, що таке критична інфраструктура, як вона виникла і як еволюціонувала. Але це буде не, не так розлого. Власне, фахівці, експерти Національного інституту стратегічних досліджень досліджували цю тематику досить тривалий час, і ви можете знайти на сайті достатньо матеріалу. Отже, захист критичної інфраструктури, наскільки це важливо. Ну, фактично, ми живемо в такому суспільстві в такий час, що все наше життя залежить від технологічної інфраструктури, яка дозволяє нам отримувати е- якісь послуги, здійснювати функції, і без них ми, власне, вже не можемо собі уявити наше життя. От, спробуйте уявити наше життя без електроенергії. Це без освітлення, без двигунів електричних, які щось обертають, наприклад, насоси, а значить відсутня вода. Це від холодильників, тому що там є насос, який приводить в компресорів. компресор. І багато інших речей сьогодні електрофіковано і залежить від електроенергії, Тому постійна безперервність надання цієї послуги електрозабезпечення є дуже важливою. А вона неможлива без інфраструктури, критичної інфраструктури. Це неможливо зробити. І от, от ті перебої, які ми сьогодні спостерігаємо, лише підтверджують цей факт. У чому особливість концепції захисту критичної інфраструктури? Можливо, я розпочну трошки здалеку. Вона пояснює, ця особливість пояснюється тим, що це дуже розгалужена сукупність об'єктів, мереж, активів, навіть віртуальних, які допомагають реалізувати цю функцію. І зазвичай... З історичної перспективи, система організації влади і регулювання якоїсь діяльності розвивалася не на системному принципі, а свого роду, скажімо так, на галузевому. Тобто, одне відомство відповідає за одну сферу, інше відомство – за інше. Ну, наприклад, антитерористичні центри відповідають за запобігання терористичним актам а надзвичайна ситуація, служба надзвичайних ситуацій відповідає, допустимо, за якийсь захист чи ліквідацію наслідків, тим більше, від природних катаклізмів чи технологічних аспектів. І саме ця розрізненість, тобто така вертикаль, яка не пересікається практичній діяльності і, і спостерігається не тільки у нас, але й у всьому світі. Прикладом цього, Може бути той відомий терористичний акт 2001 року, у вересні, коли літаки вирізалися в світовий торговий центр в нью йорку Пізніше розслідування показало, що інформація про підготовку цього теракту була відома органам влади, але в них не було взаємодії між собою, обміну і координації, щоб запобігти цьому теракту. Результат Зруйнована інфраструктура і багато загиблих людей. Сполучені Штати Америки відреагували на, на цей випадок, вивчили уроки, і вони реорганізували систему органів влади, які займаються безпековою сферою. Вони створили окреме міністерство, те, що зараз називається Department of Homeland Security, і розпочали прискіпливо спостерігати, дивитись і захищати критичну, національно-критичну інфраструктуру від терористичних загроз. У 2004 році подібна ситуація трапилася в Мадриді, коли е, терористи підірвали е, залізницю, об'єкти залізниці, поїзд і загинуло знову ж багато людей. Це підштовхнуло вже Європейський Союз до запровадження цього напряму безпекової діяльності, захист критичної інфраструктури. Але в 2005 році в Сполучених Штатах знову трапилась ситуація, яка призвела до значного порушення інфраструктури і людських жертв. Але вона була спричинена вже не терористичними актами, а природним катаклізмом. Враган Катріна, призвів не тільки до затоплення величезних площ Луїзіані, але й руйнування нібито незначного, недотичного обладнання як трансформаторних підстанцій. В результаті зникла електроенергія, перестало працювати дуже багато обладнання, яке би допомагало людям в умовах підтоплення врятувати своє життя перестали працювати автозаправні станції і багато виробничих підприємствів. <кій> і саме тоді, вже після цього випадку, Сполучені Штати трансформували знову свою систему захисту критичної інфраструктури, яка полягає тепер в такому підході. Це необхідність взаємодії всіх суб'єктів державної влади разом з приватними операторами, тобто власниками інфраструктури і населенням для забезпечення стійкості функціонування інфраструктури за будь-яких умов при реалізації будь-яких загроз. Тобто, така системна організація роботи по забезпеченню стійкості власної життєдіяльності суспільства і держави, звичайно, якщо це стосується функцій державної влади. Такий підхід і був власне, покладен взяти за основу в Україні, коли українські експерти почали готувати своюрідну реформу цієї сфері в Україні, почали підготувати нормативні правові акти, і на цій основі і, якби, планується реалізація подальшої діяльності. Яке ж законодавство тепер вже існує в Україні? і як воно регулює цю сферу. Ну, з я розпочав. У 2021 році, 16 грудня, був підписаний президентом України закон про критичну інфраструктуру. Він передбачав такий комплекс, системний підхід до Організації захисту критичної інфраструктури в Україні про який я вам а, розказав тільки що. Дуже прикро, що це трапилося саме наприкінці 2021 року і через два місяці фактично у нас розпочалася війна. Ми а, не встигли прийти до практичної фази а, імплементації у повній мірі. Безумовно, ми готувалися, але це відбувалося ще за таким а, своєрідним... Старим підходом, коли кожне відомство здійснювало е свою діяльність е не належно кондинуючий взаємодіючи один з. І це можливо, ну не тільки можливо, але як кази, практика, створює деякі проблеми цього. Ну, Інтернет. Що ми розуміємо під цим? Споживач, звичайно, розуміє, що в комп'ютері, в смартфоні, в місці його розташування можна було, нажавши якусь іконку, кнопочку, отримати якусь інформацію чи виконати якусь дію там по переводу коштів, чи там, вправити геме. Але насправді це ж тільки кінцевий результат, є довгий ланцюжок, який дозволяє це робити. Ну, перш за все, це кінцевий споживач із своїм обладнанням, яке має мати живлення, тобто електроенергію. Щоб інформація по інтернету дійшла до цього кінцевого приладу, необхідно мати провід або а, передачу хвиль в ефірі. Це для мобільного зв'язку. Безумовно, щоб її генерувати, має бути якийсь вузол, який передає цю інформацію по проводу чи по ефіру на ця мобільна вишка. І, безумовно, має бути джерело цієї інформації. Це теж якесь обладнання. Все разом створює інфраструктуру, забезпечення інтернетом, надання послуг інтернету або мобільного зв'язку. Чому ж воно може зникнути? З різних причин. Але в основному це тому, що якийсь ланцюжок на цьому етапі, він зруй... зруйнований або не функціонує із-за відсутності електроенергії. Це, власне, і що відбувається сьогодні і у нас. Є випадки, коли немає інтеклу. Це тому, що або ваш пристрій не працює, або розподільчий вузол, який передає сигнал, не працює. З різних причин. Або він фізично зруйнований ракетою, або просто втратилося електрожив. Щоб відновити його, нам треба знову ж, щоб було обладнання функціонуючи, не зруйноване, і було електрожив. Власне, закон і каже, що а, має бути відповідальний за аналіз ситуації по всьому ланцюжку. І мають бути передбачені заходи на випадок будь-яких загроз. В даному випадку, щоб не відбувалося перебоїв з інтернетом, має бути резервне обладнання, якщо це якийсь каже, нікативний зон, щоб його замінити, і джерело живлень. Ну, простіше кажучи, те, що зараз дуже популярна, або акумулятор-батарея. Якщо це дозволяє потужність цього вузла невисока, або генератор, який працює на бензині чи дизель. таким чином, якщо навіть немає електроенергії, допустимо, в вашому районі, але у вас є запасна акумуляторна батарея, павербанк або генератор, а в передаючому вузлі також є запасне джерело живлення, зв'язок може підтримуватися. Те ж саме, власне, цей принцип і спостерігається стосовно освітлення, ну, взагалі, електроенергії в наших домівках. Від електростанції до лампочки в нашій оселі є ряд вузлів, які забезпечують цю функцію. Якщо їх не буде, ми не отримуємо цього світу. Відтак, воно має працювати. Якщо ракетами воно зруйноване, необхідно його замінити, щоб воно працювало. На жаль, цей рівень атак, який спостерігаємо ми в нашій історії, на своєму власному житті, як я вже говорив, є надзвичайно високий, і ніхто до такого не не, не, не готувався, ніхто не очікував, що таке буде поведінка російських агресор. Але маємо те, що маємо. Вони зруйнували багато таких елементів інфраструктури. І це дуже капіталоємна галузь. Щоб замінити якийсь елемент, це не так просто. Його треба або мати на складі, або виготовити, або купити десь і привезти пов'язано з часом, тому нам треба допомагати енергетикам, коли вони просять обмежити споживання енергії. Чому? Тому що в гузлі, є два трансформатори, яке забезпечує повний обсяг наших потреб. Якщо ракетою здійновано один трансформатор, то це значить, що ми маємо як споживачі в два рази приблизно Така логіка – два рази знизити наше споживання. За цей час енергетики відновлять до попереднього рівня, будуть намагатися, щоб відновити і нам, і бажаний рівень енероспоживання. Якщо ми цього не будемо робити, і будемо хотіти споживати, як і раніше багато, то вся ця наша потреба, вона перетворюється в силу струму, яка йде через обладнання, через провода, через трансформатор це може призвести до загоряння, ви всі знаєте, що проводка в будинку при короткому замиканні плавиться, оце те саме може відправлятися і в великій мережі. Тому енергетики працюють, ремонтують, звертаються до споживачів обмежити, споживачі реагують, якщо реагують, то добре, якщо не реагують, тоді застосовується автоматична система, вона вже нікого не закликає. Вона просто запобігає своєму руйнуванню. Це те, що ми називаємо придиханіт. Вони є як в побутових приладах, так і в мережах. Тобто, коли перевищується рівень навантаження незначеного рівня, вона спрацьовує автоматично і тому може без попередження зникати послід. Стосовно тепла. От ми очікуємо, що буде зима, ми не знаємо, яка поведінку вибори атс чи можуть бути перебої з ну, Звичайно, може бути логіка, що та сама. Якщо зруйнувати елемент інфраструктури, то ланцюжок перерветься. І тут, знову ж, ми на стороні споживання можемо підготуватися. Оператор критичної інфраструктури має підготувати резервне обладнання, щоб швидко замінити або передбачити знову ж альтернативні варіанти теплозабезпечення чи електрозабезпечення. Ну, власне, якщо ми говоримо про законодавство захисту критичної інфраструктури, то з законом визначено цілий ряд функцій і послуг, які держава, законодавець Верховна Рада вважає, що держава має звернути увагу на безпередність їх на надання. Їх там 17. Тому це не стосується лише там тепла, електроенергії чи інтернету. Це також і стосується продовольчого забезпечення, наприклад, або медичного забезпечення, або транспортування. От, хто в Києві живе, той міг спостерігати останніми днями заміна? тролейбусів на автобусі. Тому що електроенергії є дефіцит, а функцію транспортування людей вантажів треба підтримувати. Тому йде альтернативна схема, альтернативний варіант виконання цієї функції. Автобус. Так само це стосується щодо функцій медичного забезпечення. Тобто має бути підготовлено Варіанти, схеми, яким чином надавати медичні послуги людям, якщо буде зруйнована лікарня, поліклініка чи аптека. І от тут виникає цілий ряд таких важливих для подальшого успіху цієї концепції захисту критичної інфраструктури знову ж повернуся до того, що до цього часу ми діяли в такому історичному своєму розумінні правильності діяльності. Відомчі, структури, міністерства, там, служби, вони відповідають за свою галузь. Але як бачимо світовий досвід і наш досвід тепер говорять, що нам необхідно зосередитись на дотриманні стабільності надання споживачам послуг. Тобто, а, Питання не в тому, щоб було залізок, чи був матеріал, питання, щоб споживач отримував функції послуги. І це створює таку проблему і виклик між галузевою взаємодією координації діяльності, адже, щоб було тепло в наших оселях, туди мають бути залучені не тільки Вертикаль МНР. Туди може бути залучено також і вертикаль е, організації е, постачання ресурсів для цього влади. Сюди може бути також залучена і місцева влада, яка може допомогти у випадку, коли зруйновані об'єкти або немає взагалі ресурсів. За тобто цей виклик це, е, є один із основних чинників, що може або нам допомогти, або нам заважати. Нам необхідно побороти оцю галузеву галузеве розмежування і почати думати системно з точки зору цілісного ланцюжка постачання послуг чи забезпечення якоїсь функції. І ми там побачимо, що дуже багато суб'єктів бере участь в цьому, і більшість з них приватні. Саме тому ми необхідно сформувати таку систему взаємодії, плани взаємодії з головною метою забезпечити те, що нам треба. Тепло, світло, зв'язок. Цим врегульовується також закон, врегульовує, точніше зараз дає завдання по врегулюванню таких функцій для органів влади. Зокрема, міністерства Визначені окремі відомства міністерства, визначені відповідальними за забезпечення стійкості надання тієї чи іншої життєво важливої функції, яких, як я сказав, є в законі 17. Вони мають думати, яким чином забезпечити стабільність енергопостачання продовольчого забезпечення, медичного забезпечення. Вони не повинні думати про. Uh, якісь окремі елементи і об'єкти, допустим, енергосистеми чи не, забезпечення лікаря. Це досить важко виявляється на прикладі зробити такий період. Просто історично ми звикли, що Міненерго має сказати, чи на цій станції все працює. Ні, Міністерство це не може сказати, це приватна власність, але Міністерство може дати запит або визначити відповідальність або вимоги до діяльності того власника. От приклад, який я хочу навести, для вас можливо пояснювати ситуацію. В Америці минулого року трапилася інцидент, який призвів до величезної кризи. Є система трубопроводів постачання нафтопродуктів у всьому східному узбережю США, вона ну, називається Колонія Алпай. На неї відбулася атака, кібератака. Вони відпрацювали по цій загрозі, і щоб уникнути пошкодження обладнання, вони просто взяли і відключили обладнання яке, насоси, яке забезпечує транспортування тих насосів. Тому що вони керувалися комп'ютерами. Це автоматизована система. Щоб її не зруйнувала кібератака, вони її відключили. Тобто, з точки зору оператора він виконав свої заходи у свого обладнання. Але з точки зору надання функції вона була перервана. І, і це трапилось, зокрема, в тому, що Міністерство транспорту, яке регулює сферу трансп... трубопроводного транспорту США, не встановило обов'язкових вимог до діяльності операторів, зокрема, в цій сфері. Бачите, це є не тільки наша особливість, це є, очевидно, світова особливість. Треба зрозуміти, хто за що відповідає і налагодити взагалі. І, власне, з цим зараз і має займатися Ну, всі суб'єкти, які згадані в законі про а, критичну інфраструктуру, там прописано а, повноваження і завдання міністерств. Вони там називаються як секторальні органи влади, які відповідають за якусь функцію. Функціональні – це ті а, силові структури, які відповідають за різні аспекти, за різні загрози, ну, наприклад, за фізичну охорону чи кібербезпеку. Оператори. Це власники або ті, хто здійснює операційне управління інфраструктурою. І введено, визначено такі органи, називається уповноважений орган з питань захисту критичної інфраструктури, який має розробити єдиний методологічний підхід і уніфіковану нормативну правову базу для такого системного, узгодженого концерту всіх цих гравців для забезпечення надання нам цих важливих функцій і послуг і переконання а, нас, споживачів, що над цим думає держава і всі суб'єкти, які а, долучені до процесу надання таких послуг. І, власне, минулого тижня вже були внесені зміни до закону про критичну інфраструктуру і таким уповноваженим органом було визначено одну із державних служб країни. Це свого роду дивно, чому визначили саме цю, я зараз скажу як. А з іншої сторони, можливо, є якісь пояснення. Отже, уповноважений орган в сфері захисту критичної інфраструктури, який тепер має виконувати завдання закону про визначення стосовно критичної інфраструктури, є державна служба, Спеціального зв'язку, тобто теж спецзв'язку, або фахівці, які а, мають досвід, експертизу і, і, і потенціал для реагування на кіберзагрози. Але на сьогодні така ситуація, що ми бачимо, іде скорочення всіх органів державної влади, і Можливо, логіка була уряду в, цьому, в тому, щоб, що є необхідність скоротити бюджетні видатки. І, і, можливо, Держспецзв'язок має досвід, а він має досвід саме про, по захисту об'єктів критичної інфраструктури і критичної інфраструктури, і має розуміння про життєво важливі функції послуги, що їх треба захищати, а не окремі об'єкти. Можливо, логіка уряду була в тому, щоб зекономити на створенні нового органу, як це передбачено законом, а уповноважити ту структуру, яка вже має досі в цій сфері для започаткування цієї роботи. І, власне, саме так і сказано в цих змінах до закону. Там визначено, що Держпедзв'язок буде виконувати функцію уповноваженого органу на період дії воєнного стану і плюс 12 місяців після закінчення. Після того буде прийнято рішення, я сподіваюся, буде цей орган функціонувати окремо, тому що він має поєднати зусилля дуже широкого кола суб'єктів, які не тільки пов'язані з системою зв'язку, з цифровими технологіями і проблематикою, Кібербезпеки. А це є і антитерористична діяльність, це і фізичний захист, це і цивільний захист, це і техногенна безпека і багато інших, тобто от всі, які існують, які ми знаємо загрози, які можуть спричинити порушення функціонування критичної інфраструктури, необхідно поєднати і оптимувати по запобіганню впливу цих загроз. Концепція захисту критичної інфраструктури, створення системи захисту критичної інфраструктури, розуміння всіма учасниками свого місця і ролі в функціонуванні цієї системи, вона не просто е, дозволяє нам, як споживачам, сподіватися, що ми будемо мати світло і тепло, вона кардинально змінює наше розуміння безпеки, нашу спроможність до реагування на будь-які загрози і нашу стійкість. Стійкість — це знову ж нова така концепція, яку ми ще тільки усвідомлюємо, але воно є надзвичайно важливе. Я вірю, що старт системної роботи системи захисту критичної інфраструктури є тим внеском підвищення національної стійкості українців до того рівня, що нас ніхто не може перемогти. Ну і вже там точно не Росія.